بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد نبي الاميه وعلى اله وصحبه وسلم آه طبعا دي خامات آه اللي انا بتمنى اصنع منها الطقطق آه ده الشكل انا وصلت له آه شكل للخامات بعد الشغل عليها. بشتغل عليها بمواد. طبعا انا في خيمة من دي انا اشتريتها في شهر خمسة 2019. طبعا انا كنت بسعها من اول 2019 ان اطور ان انا احاول اجيب فلوس من اي حتة. لان انا عليها حاجة زي حصار زي حسب الله ونعم الوكيل لكن آه في اول الفين وتسعه روحت اماكن كتير عشان احاول احصل على فلوس ان انا اشتغل آه لكن هو في ناس متابعاني ومنعه ان انا احصل على اي حاجه لكن ده اللي انا بتمنى للطقطق الشكل يبقى كده طبعا في شهر خمسة 2019 انا اشتريت خمة من الخمة دي لكن مكنش معايا طبعا انا اشتريتها طبعا عشان اصنحها كده خليني نكمل الفيديو دي طبعا انا مقطعة قطعة للبيت طبعا في أنا زي ما بقولك اشتريتها في خمسة الفين وتسعة عشر وفضلت مركون عندي طبعا كنت بتمنى ان انا اعملها لتقطق على طول بس طبعا الظروف مش ميسرة فطبعا انا استغلتها ان انا عملتها في البيت هي طبعا كانت جايه للبيت وطبعا أنا على اساس ان انا اقرب منها لكن ما في مشكله لو انا متوفر معايا فلوس ان انا كنت اشتغل على التقطيقه على طول لكن انا مش معايا فلوس وطبعا زي ما بقول لكم في حصار عليا لكن انا طبعا مش هسيب حقي وفي القانون ومازلت بدور على محامي محترم يمسك القضيه بتاعتي ويوم تمانية اللي فات 8 اثنين الفين وعشرين رحت لاثنين محاميين كبار منهم واحد انا كنت شغال عليه بقالي كذا سنه بحاول ان انا قبله مش عارف وفي واحد تاني يوم تمانية اثنين برضو رحت له في نفس المكان هم في عمره واحده الاثنين في وسط البلد عشان اعرض عليهم القضيه واديني بحاول انا مش هسيب حقي ورحت كذا مكان تاني رحت ابطال محامين رحت مكان خاص بالحقوق الاقتصاديه طبعا انا هفضل وراح حقي لغايه ما اجيبه لأن أنا من حق أن أنا أطور من حق أن أنا أشتغل مش من حق حد أن هو يوقفني خلينا نشوف الدنيا هتمشي ازاي وربنا كريم وإن شاء الله ربنا ينصرنا علي أعدائي وأنا مستبشر غير إن شاء الله ومش هسيب حقي إيه إيه والناس اللي معرقلة الفلوس في كل حته انا هعرف اوصلها ان شاء الله إيه وانا بحاول بقدر الامكان وربنا المستعان ان شاء الله